بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين تفاصيل ظهور المهدي المنتظر طبعا عشان نعرف المهدي المنتظر ده هيظهر من مصر ان شاء الله لا خلاف على ذلك ده اولا بعد كده علامات ظهوره يجب ان نعرفها جميعا وانا قلتها لكم في فيديوهات قبل كده طيب هنتناولها بس في اخر الفيديو لكن أحب أقول في أول الفيديو والكلام دوت المهم ليه بقى يجي المهدي المنتظر لماذا يأتي المهدي المنتظر طبعا المهدي المنتظر ده زيه زي, زي أي رسول أو نبي من عند الله ويوحى إليه كما يوحي لباقي المرسلين حتى يستطيع أن يصل رسالة الله فهو شخصية قادمة من عند الله دي أول حاجة طيب. هو ربنا عايز ايه مننا عشان يبعت لنا المهدي المنتظر ده ومن مصر خصوصا اول حاجة يا احبائي ان المهدي المنتظر ده جاي حتى يقيم العدل وهل بلدنا مصر ينقصها العدل كسائر البلدان في العالم نعم ينقصها العدل ليه بقى لان انا وقعت تحت تجارب شخصية محدش قال لي عليها يعني انا في الضرائب حاسبوني ضرائب جزافية قالولي انت عليك 10.000 جنيه وانا المحل ما بيكسبش لانه كان انترنت وقتها وقت ثورة من ألفين 2011 لغاية ألفين 2013 وقفلت المحل وفلست حلو جيت قلت لهم يا جماعة طيب احنا نعمل ايه يعني قالك لأ انت مادام جيت قدمت في الفين وستاشر يبقى انت فاتح المحل لغاية الفين وستاشر يا عم احسبها لغاية الفين وستاشر هي من الفين وحداشر 2016 كانت البلد غير مستقرة صح معايا وكان في مظاهرات وكان في قرف وبلاوي وحظر تجوال سواء كان في ثورة خمسة يناير أو في ثورة واحد يوليو ديت وكان في لبط ودوشة في البلد. وكانت عيال بتتخطى وما في حد بيجي هم مدارس اتوقفت شويه والابحاث نامت فما فيش حد بيجي السايبر كان كويس لكن هما عندهم في الدرايب ان العمليه ماشيه زي الفل ما كانش في حظر تجوال وكان الشغل ماشي تمام وعمالين يحسبوا كده ضرايب جوزافيه يعني حتى ما فيش اي عدل يعني عندهم ولا احساس ولا دم ان يعني كان في حظر تجوال مثلا يقولوا لا يبقى ست ساعات بس في اليوم لا مفيش الكلام ده عندهم هو وعشرين ساعه 12 ساعه يلا اديها وما خسران حاجه وبعد ما يديلك الضرايب الجزافيه دي يقولك لا انت ممكن ايه تطعن عليها اي ينزلو لك في الضرايب ومهما حاولوا برضو ينزلوا في الضرايب قالك عليك ألفين جنيه قلت له ماشي يا يعني عم قال لك عايز تطعن في مصر بقى في القاهره روح اطعن قلت لا على ايه انا هروح مصر من اسكندريه للقاهره هادفع لي اكتر من ألفين جنيه عشان اطعن في 2000 جنيه قلت ادفعهم وخلاص يا جماعه مفيش اي داعي نعمل مشاكل مع الحكومه سواء الحكومه كبيره حاجه كبيره متقدرش تخالفها خلاص حكمت عليك بظلم بعدل هتعمله ماشي لان ربنا فوق والحكومه تحت على طول كده اهو ماشي قلت ماشي ندفع ناخدها من قصرها وندفع رحت استلفت الفلوس دي من والدتي يعني كويس اللي هي عطتهملي. واحدة واحدة كده تاتا تاتا دفعناهم والحمد لله قال قالك بس وقف عندك قلت له فيها يا جماعة تاني مش دفعتك الدرائب قالك لا ده انت عليك كده غرامة 2000 جنيه قلت له غرامة 2000 جنيه ليه قالك عشان انت اتأخرت 10 سنين ولا مش عارف كم سنة عمل ما دفعت الضرايب دي طول ما انا التأخير كان مني ولا كان بنطعن فيها وكنا بنعمل طعن فيها وقبل ما سوتوا الموضوع وجيت جيت دفعت على طول ليه بقى تعمل علي غرامة قالك هو كده الغرامة واستنى بقى قانون بقى يجي يارترقف بيك الحكومة بقى يشلهو لك ماشي مش عي... المهم دي الغرامة دي مش هتزيد يا ابني ايه خلاص ما عليهاش فوائد دي عادي تدفعها هي هي صوروا والله يا ده انتوا أوي قوي حسيتوا بينا يعني هلا اه طبعا احنا نقدر نخالف الحكومه واسكت بقى عشان ممكن ما تطلعش من هنا يعني هددوك كمان في الضرايب يقولك ايه يعني تسكت وتدفع وانت ساكت وانت في الجزمه حط في جزمه وادفع اللي عليك عشان تطلع من عندهم لانك انت لو قعدت تتكلم وتبرطم في الكلام ممكن ياخدوك يحبسوك كمان قلت لهم ماشي مهم دي اول حاجه في الدرائب تعالى بقى ايه لشركة المية طبعا ربنا ما يقبلش بالظلم ده لكن الحكومة رادت بالظلم ده والمواطن راضى ايضا بالظلم ده فاذا الاثنين مشتركين مع بعض في إيه الظلم ده عمل ظلم وده رادى بالظلم يبقى احنا ايه تخلينا عن شريعة ربنا كده لشان لما يجينا العذاب ما نقولش هو جاء ليه على الشعب كله ما هو انت الموظفين مش من الشعب وهم اللي بيطبقوا القانون واللي عمل القانون ده من الشعب واللي بيدفع الحاجة دي من الشعب برضه وهو راضي يبقى انتوا راضيته ارتضيته بهذا الدين يكون ليكم وتركته الدين الحقيقي اللي نازل من عند ربنا ماشي ممكن نصلحوا الكلام ده اه ممكن يتصلح ان انت تحط تخلي الممول بنفسه هو اللي يعمل ال... ال... ال... ال... الاقرار الضريبي بتاعه انت ليه انت تعملهوله؟ ويمضيني على الإقرارات الضريبيه قبل ما يعملها كمان في الضرائب بيعملوا كده على طول يقولك مش انت اللي وقعت طب انا وقعت على حاجة على بياض انتوا بتغفلونا مش فاهم انا المهم بشركة المية بقى تعالى ليه؟ شركة المية بتعمل ايه بقى؟ لو انت بايظ بيض تحطلك بقى 85 جنيه تحط لك بعد كده ميه خمسه سكت تروحوا يضربينك على قفاك تاني ميه خمسه وثمانين جنيه وبعدين تلتمية جنيه عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص يا روح غير انت العداد طب انا اغير العداد هو انا ملكي انا مش ملكي ده ملك الشركه اصلا العداد ده انا بدفع ثمنه صحيح بس هو ملك للشركه والشركه هي الملزمه تغيره وتجدده على حسابها هي ان هي بتاخد ايجار عداد وايجار خدمات ازحط على الفاتورة لكن مفيش حد برضو بيعمل الكلام ده ويبقى فيه ظلم برضو في ايه في المية وفي الكهربا نفس الحكاية ظلم سواء هي الدولة تظلم نفسها او تظلم المواطن على حد سواء يعني فيقولك الكهربا هنا 600 جنيه هنا 300 جنيه واللي عنده تكييف مش عارف ايه طب ما انت عندك عدادات ما تركب عداد انت ليه بتعمله كده في الناس وليه بتعمله يعني ربنا ميرضاش بالظلم ولا بأي كلام ده لازم يكون في ميزان ربنا وضع الميزان انا مبقولكمش انا مش ضدكم انا معاكم بس نعملوا الصح مع بعض يعني اعتبروني اخوكم الصغير اخوكم الكبير بينصحكم لله في لله كده ان لازم نطبق الحاجات دي الحاجات البسيطة اللي انتوا بتستهينوا بيها دي كبيرة عند الله قوي يعني قوم شعيب دول اتهلكوا كلهم بسبب الميزان. فاحنا مش عايزين نهلك بسبب الميزان ده الخلل في الميزان يؤدي إلى الظلم والظلم يؤدي إلى لعنة الله علينا ولعنة الله علينا يعني العذاب قادم لا محال وخصوصا إنتوا جايين من بلد المهد المنتظر هيظهر فيها فإذا السد انهياره وشيك يا جماعة السد العالي انهياره أصبح وشيك. ليه لان مش هيظهر المهدي المنتظر الا بانهيار السد العالي او خروج الملكه كليوباترا وده انتوا مش موافقين عليه مش موافقين على تغيير القوانين يبقى هيجي لنا ايه انهيار السد العالي وده انهياره من عند ربنا انهيار السد العالي ده نتيجه شق في فالك تابوت اللي هو مبني فوقه السد العالي يعني هو مبني على فالك جيولوجي لو جبتوا الخريطه الجيولوجيه كده أو خريطة مصر ناحية يعني السد العالي هتلاقوا الفوالق متقطعة كده حوالين السد العالي كده فالق هنا وفالق هنا في الجبال أكن حد قاطعهم بالسكينة كده هي دي الفوالق الجيولوجية اللي أنا بكلمكوا عليها ومن ضمنهم فوالق أسفل السد العالي يعني كلامي ده صحيح ليه لأن بيقولك ياجوجو ماجوجو هيجوا ما مباشرة مع المهدي المنتظر أو المسيح وربنا يقول للمسيح اطلع فوق جبل فوق الطور يعني وخد ما معك من مؤمنين عشان ينقذهم من الطوفان العظيم اللي هيجي من انهيار السد العالي وبعد كده يأتي مأجوج بقي اللي هو الجفاف لتنشف بقي الارض وتيبس وتيبس وتنتن وتبقي حاجه وحشه قوي فظيعه يعني فظيعه في الفيضان العارم اللي هيجي يغطي الدلتا كلها. ويعني يعني حاجه فظيعه خلي بالكم ان انا بكلمكم في ده حاجه فظيعه عشان كده بنقول لكم يجب علينا ان نهتم بالبحث عن المايتك البطر هو ده الحل هو ده الحل السريع والاسهل وعشان ترخص الاسعار ليكم مره اخرى يجب ان تشتركوا معايا في القناه ما تسيبونيش بقى لوحدي هاتي كل يوم وخلاص لا ده الخطر بيقرب وبعدين في الإنجيل برده بيقول نفس الفكرة بتاعة الحديث الشريف اللي هو قال فيها احرز عبادي فوق جبل التور ها ده بيقول له هنا بقى ايه لما يأتي ابن الإنسان يأتي ومعه الطوفان ده العلامة الحقيقية له يأخذ واحد من الزارع ويترك واحد ويأخذ واحدة من اللي افترها ويترك الأخرى ده في إنجيل متى إصحاح أربعة وعشرين اللي يحب يراجعه ورايا. وكمان في حاجات كتيرة في صفر اشحياء تسعتاشر وصفر أشعياء حداشر يريد عشان انا بجيب لكم الكلام ده من الاديان من كتب الله السماوية ما بجيبش حاجة من عندي او بألف او بعمل زوبعة في فنجال زي ما بيقولوا لا انا كلامي لكم الكلام ده حقيقي وواثق منه مية في المية لانه جاي من عند الله فانا احترس لان لو انهار السد العالي اعتهولي برضو تقولولي فاني عمل بقى الملكة الكروباطرة دي اللي كنت بتقول عليها وفين ما انا مش عايز اوصلكو للمرحلة السيئة دي عشان كده انا بكرس وقتي كله في دعوتكم للانضمام ليا وفي القناة والاشتراك ودعوة المواطنين ليا عشان يشوفوا الكلام ده ويصل الى المسؤولين لعمل اللازم يجب تعديل القوانين ودي مش هتاخد منكوا حاجة سهلة يعني يجب تعديل القوانين عشان ربنا يرضى عننا وإن شاء الله ربنا يفتح لنا فتحا مبينا ويظهر الملكة كيلوباترا ويظهر السيد المسيح ونعيش كلنا إخوة متحابين إنما بقى لو بتكرهوا بقى رسالة الله. بدعملوش حاجة معايا وسيبوا بقى الامر الى الله والى انهيار السد العالي ان شاء الله كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية تنبأ بعلامات الساعة الكبرى تليفون زيرو وشكرا على حسن استماعكم ايها الافاضل الكرام. هذا جزء من التفاصيل عن لماذا ياتي المهدي المنتظر الينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته